Puse, det kan jo skille sig igen, og så kan det genbruges. Derved kan man opnå et bedre CO2-regnskab. Jeg er fascineret af store konstruktioner, og det er jo især det, hvor man skal være opmærksom på vinden. Hvem er det her bæredygtige alternativ? Det er nogle af de, der er små beslutninger, der, er der faktisk slipper ringe i vandet.